فلأنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مَطَرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا قُرْؤُ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَالُوا منه فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا.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 الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجال الله منها وما يكون وكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم اذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصروا فأخذ في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يرنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبنوا قوم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آثر على قومك كاف